На місцевому стадіоні Олешина, господині із Іванковець, Черепової, Черепівки та Великої Калинівки сьогодні ліплять вареники. Кожна команда хоче здивувати жителів та гостей варениками із особливою начинкою. Біля кожного столу розпалюють вогнище і кладуть укріп. Представниця команди із Черепової Інна Гуменюк говорить: "Вареники у нас будуть з яблуком, будуть з солодким сиром. По-перше, з паса з яблуком обов'язково має бути. Ну і з сиром, думаю, може чимись виділимося. Думаю, може сиром не будуть ліпити". Ставниця Черепівської команди Ольга Андрушко каже, родзинка їхньої команди – фруктова і ягідна начинки. – Ліпимо зі всім – абрикос, яблуко, малина, сир, Ще що, дівчат? вишня, свіженька зібрана малинка. Команда з Іванковиць сьогодні вирішила здивувати гостей кольоровими варениками. Жителька Іванковиць Тетяна Гаврилюк в тісто додає спеціальні інгредієнти. – Харчова фарба, бурячок і куркума. Потреба в нас дивіться, з вишнями, сливками і з картоплею, так, щоб їх відрізнити, то ми зробимо кольорові. Господарі свята Олешинська команда сьогодні готуватимуть вареники з сюрпризом, розповідає жителька села Ольга Кметь. Вишеньками домашніми, шкварочками, будуть ще одні сюрпризом. Поки господині ліплять вареники та кладуть їх в окріп, гостей свята розважають танцювальні колективи, влаштовують конкурси. Староста села Валентина Базилюк розповіла, окрім конкурсу з варениками, влаштували виставку освячених в церкві фруктів. Літо закінчується, воно дуже швидке, і насолодитися тими дарами природи, дарами тепла, щедротами природи, сам Бог велів нам сьогодні тут бути. І запропонувала, дівчата підтримали, всі села підтримали ідею, і сказали тільки двома руками. За годину гості свята підходять куштувати зварені вареники. – Дуже смачно. – А що міста? – Я не знаю. – З картошкою. – Оце картошка, а це не знаю, я не зрозуміла. – Це маліна, напевно, або сливка? – Ні. А, це сливка. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.